Військовослужбовець Збройних сил України Микола розповідає, раніше служив в органах внутрішніх справ. Сам зі Львова має двох неповнолітніх дітей та дружину. Чоловіку зателефонували з військомату і сказали, що потрібен на війні. Я виріс в військовій родині, тому зразу пішов та й все. Жінка навіть сварилась, каже, не попрощався та й все. Ми, по-перше, відстоюємо свою країну, свій дім, майбутнє наших дітей жінок, ну, наше майбутнє. То ми можемо бути прикладом для багатьох країн світу, як треба стояти за своє, не прогибатись. Переселенець із Донецька, військовослужбовець Збройних сил України каже: "Працюють із напарником операторами безпілотника «Байрактар». Не там молодший брат ударного ТБ-2, призначений для разведки и корректировки артиллерийских ударов. То есть как бы, в составе расчета два человека. Ну, мой напарник, да, тоже. Мы, мы оба переселенцы из Донбасса. Жизнь нас опять свела, дончан, вот, в одну команду. И боремся с русским фашизмом. В 2014 году мы бросили все и переехали на новое место жительства. И когда ситуація повторилась ще раз, ми вже не могли сидіти вдома і пішли, записалися з добровольцями. Пішли навчання і як би, зараз ми стимемо за свою землю. На рахунок тилового забезпечення кричущих проблем немає, логістика працює, люди згуртувалися, військове керівництво працює в тому питанні дуже злагоджено, підвіз продовольства – Води і всього остального такого відбувається дуже злагоджено, дуже оперативною. Військовослужбовець ЗСУ на позовний бджола каже, бійці щодня завдають противнику вогневих уражень. На їхньому оперативному напрямку протягом двох тижнів звільнили кілька сіл. Цього вдалося досягти завдяки чіткій співпраці різних військ, каже боєць артилерії, авіації, піхотинським підрозділам і механізованим броньованим підрозділом. Ми продовжуємо тиснути на ворога. В жодному разі ми не відступаємо ні на метр. Кожного дня ми працюємо над тим, щоб підготувати і провести звільнення окупованих сіл та містечок і дійти аж до кордонів України якнайшвидше. Новини на Суспільному – Запоріжжя. агонь. Батарея двой.